לפני שנמשיך, אני רוצה להבהיר משהו שעשיתי בשוגג. אני חושב שלא דייקתי עם חלק מהמונחים בהם השתמשתי. אני רוצה לציין את ההבדל. בין שני מונחים בהם השתמשתי חליפות עד כאן. עכשיו שאנחנו עומדים ללמוד מה הוא מתח וורטש, חשוב שנציין את ההבדל כי זה עלול לבלבל. ואני זוכר שכאשר למדתי את זה לראשונה, הייתי מערבב את המונחים. ולא הבנתי מה ההבדל ביניהם. המונחים הם אנרגיה. פוטנציאלית חשמלית חשמלי. באנגלית, Electric Potential Energy וElectric Potential אני חושב שבסרטון האחרון השתמשתי להם חליפות ולא הייתי צריך, הייתי צריך להשתמש רק במונח אנרגיה פוטנציאלית חשמלית, מהו ההבדל? אנרגיה פוטנציאלית חשמלית קשורה למטען. אם קשורה עם חלקיק טעון. רק לחלקיק כזה יכולה להיות אנרגיה. פוטנציאל חשמלי קשור למקום. למשל, אם יש לי מטען ואני יודע נמצא בנקודה בעלת פוטנציאל חשמלי מסוים, אני יכול לחשב את האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית שלנו בנקודה הזאת על ידי הכפלת הערך הזה במיתן. נראה כמה דוגמאות. נגיד שיש לי לוח אינסופי, הטעון חיובית. כך לא נצטרך להתעסק בחשמון נפרציאלי כשנו שדה אחיד. נגיד שזה הלוח, אני מציב אותו אנכית כדי לשנות קצת. נגיד שהוא טעון חיובית. השדה החשמלי קבוע, נכון? הוא קבוע. וקטורי השדה אליהם בעלי לא משנה איזו נקודה אני בוחר, כי השדה החשמלי אינו משתנה בגוד לא. הוא דוחף החוצה, כי אנחנו מניחים שאנחנו משתמשים במיטען בוחן חיובי. אז הוא דוחף החוצה, נגיד שיש לי מיטען של 1 קולון, בעצם לא. המיטען הוא של 2 קולון. יש לי מטען של שתי קולון כאן, והוא חיובי. מטען חיובי של שני קולון, והוא נמצא במרחק של... שלושה מטר מעלוע. <אז> אני רוצה לקרב אותו לשני מטר, אני רוצה לקרב אותו לשני מטר, כך שהוא במרחק של אחד מטר מעלוע. מה הוא יפרש בין החלקיק בנקודה הזאת והנקודה הזאת ההפרש באנרגיה הפוטנציאלית החשמלית היא כמות העבודה הדרושה כפי שלמדנו בשני הסרטורים הקודמים כדי לקחת את החלקיק הזה מכאן לכאן מה העבודה הדרושה? עלי להפעיל כוח שיהיה בדיוק אנו מניחים שהחלקיק כבר נע במהירות קבועה או שיהיה גדול כדי להניע אותו. אך עלינו להפעיל כוח שהוא בדיוק שווה בגודלו ומנוגד בכיוון לכוח האלקטרוסטטי על ידי חוק קולון איזה כוח עלינו להפעיל? עלינו לדעת מה ירקו של השדה החשמלי, אך תרנציאנתי זאת נגיד שגודלו של השדה החשמלי... נגיד שהוא... ניוטון לקולון. מה הכוח המופעל על ידי הסדרה זה? על החלק הזה. הכוח électrique statique. על החלק הזה שווה לסדרה החשמלי. כפול המיתן. כלומר, שושן ניוטון לקולונ. כפול שני קולונ. זה שווה ל-6 ניוטון. בכל נקודה, השדה דוחף החוצה בכוח של 6 ניוטון. כדי לדחוף חלקי כזה בכיוון ההפוק בניות, והוא עלי להזם את הכוח הזה, עלי להתחיל להניע אותו תחילה. צריך להגיד את זאת תשובה, שובה, שובה. אני רוצה שזה יהיה ברור. עלי להפיל כוח של 6 ניוטון בכיוון שמאל, ועלי להעשות זאת למלחק של 2 מטר, כדי להגיע לנקודה הזאת. העבודה שאני מבצע שווה 6 ניוטון כפול 2 מטר. וזה שווה ל-12 ניוטון מטר, או 12 ג'אול אפשר להגיד שאנרגיה פוטנציאלית חשמלית המדדת תמיד בצ'אול ההפרש באנרגיה הפוטנציאלית החשמלית בין שתי הנקודות האלה הוא 12 ג'אול ניתן לי גם באיזה נקודה יש לה יותר אנרגיה פוטנציאלית חשמלית בנקודה הזאת, נכון? כי בנקודה הזאת אנחנו נמצאים במוחה קטן יותר מהלוח הדוחר אותו, אם היינו משחררים אותו PO ימ מתחיל איזה בכיוון הזה, và הזאת היא רק אחת האנרגיות היונטי. ניסממש הזאת נחון, פה גם לאגדת שאנרגיה פוטנציאלית החשמלית של החלקיק ב-2 מסר יותר גבורה מאשר אנרגיה פוטנציאלית החשמלית בנקודה הזאת. זאת אנרגיה פוטנציאלית חשמלית. מה זה פוטנציאל חשמלי? פוטנציאל אומר לנו מהי העבודה? הדרושה ליחידת מקטן ההנגיה הפוטנציאלית החשמלית הייתה שווה לעבודה הדרושה להזיז את המטען מכאן לכאן הפוטנציאל חשמלי אומר מהי העבודה הדרושה כדי להניע מיטען כלשהו ליחידת מיטען מכאן לכאן בדוגמה שלנו חשאבו שעבודה הדרושה כדי להניע את המטען מכאן לכאן נשנת מסוד ז'אול מהי העבודה הדרושה כדי להניע אותו יחידת מיתان. למה שברא אבודה יחידת מיתان, כי שסח כל אבודה היתה שם נמסר ג'אול. איזה מיתان זה אצנו? זה אצנו מיתان ששני קולונ. אז השישה ג'אול לקולונ. זה פרש מה潜在 החשמלי בין נקודת הזו ובין נקודת מה ההבדל בין המונחים? האנרגיה הפוטנציאלית חשמלית הייתה קשורה לחלקיק מסוים. כמה יותר אנרגיה הייתה לחלקיק כאן ביחס לכאן? פוטנציאל חשמלי הוא בלתי תלוי בחלקיק. כי אנחנו מחלקים במטען של החלקיק, פוטנציאל חשמלי תלוי רק במקום. אנחנו מדברים על כמה פוטנציאל יותר יש למקום הזה יחסית למקום זה. ולא תלות במטען כלשהו. ההפרש בפוטנציאל החשמלי בין שתי נקודות נקרא מתח, יחידת המתח היא הוולט. שישה ג'ל לקולון זה אותו דבר כמו שישה וולט. אם אנו הולכים אנלוגיה עם גרביטציה, אמרנו שאנרגיה פוטנציאלית כובדית הייתה MGH, נכון? זה הכוח, וזאת הדרך, נכון? פוטנציאל גרויטציוני, כמות האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית ליחידת מסה, נכון? אם ברצוני לדעת מהו הפוטנציאל הגרויטציוני בנקודה מסוימת, מבלי להתעסק במסה קושי, עלינו נחלק במסה, ומקבלים את תאוצת הכובד כפול גובה. אם זה בלבל אתכם, תתעלמו. ומה המתח מועיל? הוא לנו, מה יכול להיות ההפרש באנרגיה הפוטנציאלית החשמלית בין שתי נקודות, ללא קלוט בגודל המיתן, קטן או גדול או בסימונו, חיובי או שלילי, פוטנציאל חשמלי מבדיל בין שתי נקודות במרחב. אנרגיה פוטנציאלית חשמלית מבדילה בין מתענים בנקודות האלה. אני מקווה שלא בלבלתי אתכם. הסידטון אבא נפתחו מספר שאלות בהן אנחנו את המתח, ההפרש חשבליים, בין אם הם מחשבים את.Meta, חייבים את ה潜在ים מחשמליים, בשתי ניקודות ממוחלט. הניקוד למיתään בשתי ניקודות ממוחלט. ידד רע, הסידטון אבא.